سلام لطفا لطفا تاخر این ویدیو با ما همراه باش چون قرار چیزی رو به اتقاد بدم که هیچ جایی نمیتونی پیدا کنی و هیچ کاری رو نمیتونی انجام بدی که آسانتر از این روش باشه و توی خونه هر جایی که هست بتونی درآمد موهانه بالای 50 میلیون داشته باشی چیزی هست که خودم انجام میدم ببینید تاریخ 7/10411 میلیون تاریخ 7/10433 میلیون تاریخ 6 1443 میلیون تاریخ 5/10441 میلیون تومن شما مهانه میتونید بالای 50 تا 60 میلیون حداقل درامد داشته باشید این روشی که میخوام بهتون یاد بدم کاملا رایگان است کاملا رایگان صفر تا صدش و, و اینکه ساده تر از نصب یک واتساپ است این آموزش رو از دست نده مثلا با محاله بالای اون چیزی که فکر نمیکنید درآمد دلاری داشته باشم خب الان این داخل صرافی هست که من صرافی هستم و خیلی راحت خیلی ساده موجودی 25 میلیون برداشت بزنم توی حساب بانکیمه خیلی راحت من الان روزانه بیشتر از اون چیزی یعنی بیشتر از 15 20 میلیون از این روش درآمد دارم و مطمئنم که تو هم میتونی درآمد داشته باشی خیلی راحت به تو برنامه نیاز داره روزانه نیم ساعت وقت تو میذاری و درآمد دلاری خواهی داشت. دوستان وقتی که با گوگل کروم وارد وبسایت بشید خود سایت ترجمه میشه که شما به راحتی میتونید وبسایت کار کنید. من هم در مورد ثبت بهتون بگم. دوستان شما حتما باید توی شما حتما باید عضو زیرمجموعه یه نفر باشید. یعنی اینکه خودتون مستقیم وارد سایت بشید، ثبت نام کنید. خب بهتون اون خب بهتون اون هدیه و پاداشی که باید بده رو نمیده و اینکه اگر عضو مثلا یک تیم خیلی قوی باشی قطعا سودتون بیشتر خواهد بود مثلا اگر شما روزان دو نیم درصد سود بگیرید و اگر عضو تیم مثلا ما باشید میتونید روزان سو نیم درصد و شما براحت میتونید روزان سو نیم درصد تا چار درصد سود بگیرید و اگر لینک ما رو نداشتید یا این ویدیو رو از جایی میبینید که رسی به لینک ما خیلی راحت میتونید وارد کانال تلگرامی ما بشید کانال تلگرامی ما هم کافیه آیدی شو سرچ بزنید با فردینو سرچ بزنید خیلی راحت میتونید عضو کانال تلگرامی ما بشید خب با فردینو سرچ بزنید و این کانال تلگرامی ما است که حتما عضو کانالمون بشید یعنی اگر مشکلی داشته باشید به پشتیبانی کانال پیام بدید بهتون راهنمایی و اگر لینک رو نداشتید خیلی راحت به پشتیبانی کانال پیام میدید که لینک رو براتون بفرید همین شیدین آموزش های مختلفی توی کانال هست که شما به راحت میتونید مشاهده کنید و دلاری مهانه داشته باشید چون آموزش اکثرا ساده سادهس و خیلی راحت میتونید از این آموزش ها استفاده کنید خب ما بریم برای ثبت برای ثبت توضیح دادم شما رو موبایلتون میخواد رمزو و بروتون تکرار رمزو بروتون و, و کد کپشا میشه حتی وزه تیم ما باشه چون هر چه تیمتون بزرگتر باشه درآمد بیشتری رو خواهید داشت شماره. حالا شما تماس خودتون رو وارد کنین یا یه روزی به مشاور بخورید خیلی راحت میتونید اکانتتون رو پس بگیرید خب وارد شدن رو ما میزنیم و وارد سایت میشیم ولی خب شما حتما ثبت کنید و بعد وارد وبسایت بشید حالا من وارد میشم سایت خیلی ساده است یعنی تر از اون چیزی که فکر کنید از خب وقتی که وارد سایت بشید یه چنین صفحه‌ای میاره بالا که حالا در مورد وبسایت توضیح داده شماره دوستان یه چیز بهتون میگم این وبسایت واقعا پشتیبانیاشم خیلی قوی هستن حتماوزه گروه تلگرامیشون بشن این گروه تلگرامیشون هست که روش کلیک کنید وارد گروه تلگرامیش بشید چون اونجا چون داخل گروه تلگرامیش کلی ایرانی وجود داره توی کانالش واس این کانالش هست و گروه تلگرامیشم لینکشو براتون میذارم چون داخل گروه تلگرامش کلی افراد هستند که خیلی راحت میتونید ازشون کمک بگیرید الان روی بذام و روی کانالش زده بودم این گروش هست می بینید ایرانی هستن اکثر روشون و شما خیلی راحت میتونید از ایرانی و ها... وقت شما خیلی راحت میتونید از ایرانیایی که عضو این سایت هستن کمک بگیرید می کلی ایرانی وجود داره و حواستون باشه باز افراد تو این گراه هست که سعی کنید حتماً اون چیزی که ما بهتون میگییم اون کار انجام بدیدید و زیاد به حرف، افراد سودجوی که تو این گروه هست، باشید ولی خب ایرانی های زیادی هستن که از این سایت هستن، چند مای از چند سالی است و درآمد خیلی خوبی سایت دارن، باز پشتوانی داره، پشت داخل گروهشون برید، های سایت هست که شما میتونید به مدیرش پیام بدید و بهتون کمک کنن. ولی خب بهتر از این پشتوانی یا باز کانال تلگرامی پشتوانی، کانال تلگرامی خودمون هست که پشتیبانی ما اگر مشکلی داشته باشید توی چه این آموزش بله که کلی آموزش هایی که ما میدیم بهتون کمک میکنن که اینشالله به درامدهایی بهتری برسید و اینکه هر چه باشه صادقانه تر از افرادی دیگه جواب شما رو میدن خب ما بریم برای نوه کسب و درآمد از این وبسایت. ببینید تا... میتونید این اخبار رو کلن نمشهده کنید تلگرامش ادمین تلگرامش هم زده که روی ادبین بزنید خیلی راحت میتونید به آیدیشو کپی کنید اصلا و برید به پوشوانی پیام بدید اگه مشکل داشتید ولی خب باز میگم بهتون مشکل داشتید بهتره که به پوشوانی کانال تلگرام ما پیام بدید که صادقانه تر از بقیه بهتون کمک کنن خب خب دوستان شما خیلی راحت بهتون یاد میدم که مهانه قشنگ مانه برایتی سی میلیون از این درآمد داشته باشید من خودم مانه بالای 300 میلیون درآمد دارم ولی خب شما برایتی میتونید مانه سی میلیون من از این وبسایت درآمد داشت داشته باشید حتما موضوع کانال یوتیوب بشید چونجا هم راکارهای خیلی زیادی بهتون قرار میدم دیویس پنج و پنجا چار ذرب در 2500 تا هم کنید خودتون مبلغ حساب کنید ببینید چقدر میشه بالانسون ولی خب شما وقتی که وارد وبسایت بشید بهتون 600 تا تروم میده به صورت رایگان ولی خب 600 تا تروم بهتون سود نمیده ولی بعد از 40 روز بعد از 40 روز میاد بهتون 2.5 درصد سود میده که خیلی راحت میتونید استفاده کنید ولی خب چند قوانین داره که شما حتما باید این قوانین وبسایت رو رعایت کنید خیلی ساده است ما کامل بس اساس اقتصاد بهتون توضیح میدم که چطوری پول دریافت کنید و اون پولا چطوری به تومان و چطوری به ریال و تومان تبدیل کنید و توی یه کارت بانکی خودتون انتقال بدید ببینید وقتی که وارد منو بشید قسمت بالانس هست یه دکمه قرمز رنگ هست که شما هر روز باید بیاید اینو کلیک کنید و بهتون روزانه دو نیم درصد روزانه 5 درصد دوستان ببینید سود میره که دو نیم درصد شه همون لحظه به صورت آنی میتونید دریافت کنید و دو نیم درصد دیگرش داخل وبسایت یعنی قسمت بالانس ذخیره میشه و بعد از 40 روز براتون واجد میشه که باز میاد بهتون 5 درصد به همین ترتیب سود میره که واقعا فوق العاده است قسمت دریافت کردن رو بزنید قسمت اخذ شده ها میذنه که چقدر سود روزانه دریافت کردید مثلا سه روزانه امروز من حدود 808 ترون بوده که اگر وارد ماشین حساب بشیم 80 دو500 دادن که قیمت تر هم خیلی اومده پایین ضرب بزنید و حدود بوده دو میلیون خورده ای میشه که دقیق نمیدونم چ قدر که من فقط روزه سودانی یعنی سود روزانه از طریق این دکمه قرمز دریافت کردم و که اصلا این سود عددی نیست ولی که سود من از یه جای دیگه است یعنی به جز این کار سود من از جای دیگه این وبسایت هم هست که، کامل صادقانه به صورت سفت و بهتون میگم که خیالتون از این بابت راحت باشه خب من منو داخل اصلا کلا سایت توضیح بدم سایت خیلی منوی ساده ای داره قسمت کنار کشیدن داره که اینجا شما میتونید خیلی راحت اون پولتون رو به صورت آنی همون لحظه کمتر از سه ثانیه به کیف پول تراس خودتون انتقال بدید از کیف پولم به صرافی بیت پین انتقال بدید و بفروشید همون لحظه کمتر از 10 هم نمیشه و پولتون رو خیلی راحت به کارت بانک خودتون واریز کنید. الان کامل توضیح میدم که افرادی که این کارو انجام ندادن خیلی راحت یاد بگیرن. قسمت انتقال داره که این قسمت برای گریافت سودای زیر مجموعه ها هست که خیلی سود بالایی میده که حتی من الان روزانه حداقل حداقل 15 میلیون از این طریق درآمد دارم که الان کامل بهتون نشون میدم که خودتون متوجه بشید. لایه داره سود و شارژ و داره که چیزای خاصی نیستن. زنگوله برای کلیک کنیم این قسمت رو اگر کلیک کنیم میتونیم قوانین سایت رو مطالعه کنیم و ببینیم این سایت چطوری میاد به ما پول میده ببین روی قوانین سایت روی زنگوله کلیک کنیم روی قانون کلیک کنیم در مورد وبسایت میاد توضیحاتی به بهمون میده وبسایت دوستان به ادعای خود سایت از سال 2016 داره فعالیت میکنه و تا الان هیچ مشکلی نداشته بلکه توی گروه تلگرامش هم عض بشید میبینید که خیلی ایرانی هستند که خیلی وقت توی این گروه عضو هستن و از این روش درآمد دارن خب ببینید میگه اگر شما این مقدار تران داخل سایت داشته باشید 2.5 درصد بهتون سود میده و اگر این مقدار داشته باشید سه درصد و اگر این مقدار داشته باشید سهونیم می درصد. روی آخری هستم که روزانه 4 درصد سود دریافت میکنم شما هم حتما از با لینک ما ثبت نام کنید که بهتون سود بیشتری بده. خب ما بریم پایین تر ببینیم چطوری ما میتونیم از این وبسایت درآمد داشته باشیم. روش های بهتون میگم این روشار رو انجام میدهید حداقل حداقل دیگه ماانه باید 20 ما از این وبسایت درآمد داشته باشید. اگر نداشته باشید مطئن باشید که یه جای کارتون میلنگ. خب قسمت اول چطوری شما میتونید از طریق سرمایه گذاری داخلی این سایت درآمد داشته باشید و دو تا روش درآمدزایی هست یه روش درامادزایی رایگان است یه روش درآمدزایی به صورت سرمایه گذاری است که بهتون توضیح دادم بابات هر بین یک ترون تا دو هزار تران دو نیم درصد سود میده بین دو هزار تا بیست هزار تران سه درصد که همین ترتیب خودتون مشاهده کردید خب برای دریافت سود شما حداقل باید داخل سایت دو تا تران سرمایه گذاری کنید یا دو تا ترون سرمایه گذاری کنید یا روشی که بهتون میگم اون روش انجام بدید خب حالا ما چطوری آیا واقعا سایت معتبر و واقعا میشه داخل سایت سرمایه گذاری کرد ببین دوستان من به هیچ عنوان هیچ ویب سایتی یا چه اگر کانال یوتیوب من باشید خودتون دونید که من هیچ سایتیو و هیچ سایتیو پیشنهاد سرمایهگذاری نمی کنم ولی خب این سایت تا الان هیچ مشکلی نداشته بلکه سرمایه گذاری داخل این سایت مسئولیتش با خودتونه توی ویدیو ها میگم که متوجه بشید دیگه خودتون میدهید اگر خواستید این کار رو انجام بدید مبلغی توی وبسایت بذارید که مثلا اگر مبلغ باشه که هیچ به کارتون نمیاد یا مثلا درعتی چیزی باشه که اگر یه روزی، از به این رفت هیچ زدم ای به شما وارد نشه هیچ زدم ای محالی به شما وارد نشه. کاری است که خودم کردم حالا توی چه توی این وب سایت بر توی وب سایت های حتی خیلی معتور و خیلی بزرگم باز این کارو می کنمم حتی خرید ارز دیجیتال هم کلم داستانش همینطوره داستانش مثل این میونه که هیچ وقت کل رو مثلا ارز نخرید وکه یه سرمایه نده که که کارتون نمیاد مثلا در اندازه 500 هزار تو هزار تومن یا درته مثلا بستگی به سرمایه خودتون داره در دی هزار تومن که مثلا میمونه که مثلا یه روز رفتید مثلا پول یه شلوارری یا پول یه پیرانی یا مثلا نخرید دید داخل این سایت گذاشتید و سوش دریا میکنین. در این باشه بعض بستگی داره توی گروه تلگرامشون عضر بشید برید در بقیه ایرانی سال بپرسید باید بید حواست اون تون باشه که، با لینک اونا نام نکنید و اینکه سعی کنید که بهتون نگن که برید مثلا ده میلیون بیس میلیون یا سی میلیون به پنجا میلیون تو این سایت بذارید و ما این کار کردیم حواستون به این افراد باشه چیزی هست که من توی ویدیو بهتون صادقانه میگم پولی بذارید که نیازی ندارید اگر سرمایه ندارید الان روش رایگان رو بهتون یاد میدنم که بتونید از طریق، روش رایگان درآمد داشتش بشه. حالا من چقدر توی سایت سرمایه گذاری کردم. من اندکی که در حین داخل سایت سرمایه گذاری شدم که اگر یه روز از بین بره هیچ سدمی به اون وارد نشه. ولی خب من چند صد برابرش چند صد برابرش رو دریافت کردم سودش رو. چون شما سرمایه‌تون توی 40 روز بهتون پرداخت میشه. یعنی مثلا اگر 100 تا ترون بذارید توی 40 روز صد ترونتون بهتون پرداخت میشه و بعد صد بعد از 40 روز میاد دیگه هر چی سود در فرین سود خالص میشه خب ولی خب الان کامل بهتون میگم چطوری این داستان چیزوریه شما یا حد در 2000 توی سایت میذارید یا اینکه میایید از طریق زیر مجموع گیری که من پیشنهادم زیرمجموعه‌گیریه ولی خب توی سایت هم بذارید اندکی که, که به کارتون نمیاد توی سایت میتونید بذارید بله خب مسئولیتش دیگه با خودتونه و پیشنهاد نمی کنم نم رد می نه میگم که توی سایت بذارید روش دوم که من همیشه توی کانرلم هم باز روش های رو بیشتر افراد دوست دارن روش دوم شما بابت هر یه نفر که اوز ساید کنید یه ترون بهتون هدیه میده معادله 2500 تون که الان قیمت ترونه که قبلا حدود 3200 تون هم بود 3100 تون هم رفت مادل 2500 تو شما خیلی راحت میتونید این کار را انجام بدهید حالا یه چیز جالبی که داره این سایت یعنی شما اگر زیر مجموعه هاتون مثلا شما 5 تا زیر مجموعه میارید بهتون 5 تا تروم میده و اگر این 5 تا زیر مجموعه شما چه و پ عدد مج... چه پنج تا زیر مجموعه دیگه بیارن به شما باز پنج تروم میده یعنی چ یعنی اگر هرچقدر زیر مجموعه شما زیر مجموعه دیگه بیارن بابت هر یک زیر مجموعه بهتون تروم میده باز بیتون توضیح میدم که متوجه بشی ببین اگه شما مثلا یه دونه زیرمجموعه بیارید اون یه دونه زیرمجموعهتون مثلا کانال تلگرامی داشته گروه تلگرامی داشته یا مثلا کانال یوتیوب داشته رفته یه ویدیو درست کرده مثلا 300 تا زیرمجموعه گرفته برات به شما 300 تا ترن میدم که این واقعا فوق و دست یعنی چی؟ یعنی شما به راحتی به راحتی میتونید خیلی راحت درآمدهای بالایی داشته باشید یعنی بیشتر از اون چیزی که فکر کنید میتونید از این وبسایت درآمد داشته باشید. خب این از این اینجا ترش هم نوشته که شما بابت مثلا در بابت لول یک 50 تا تروم میگیرید بابت لول دو اگه 50 تا زیر مجموعه دیویس و تا تروم میگیرید اگه لول 3 برسید بابت 50 زیر مجموعه بهتون هزار تا تروم میده که خیلی عالیه یعنی فوق است یعنی اگر شما هر چقدر زیر مجموعه بیشتر levelتون بیشتر بره یعنی بابت 50 زیر مجموعه 1500 تا ترون میده که من به این درجه رسیم و روزانه حداقل حداقل 15 میلیون از این وبسایت درآماد دارم کامل بهتون اسپاتی های برداشتی ها رو نشون میدم که خودتون واقعا متوجه بشید خب این از این پس چی شد شما یا داخل سایت سرمایه باید بیازار یا زیر مجموعهی کنید خب به نظر من، اگر من خودم چطوری شروع کردم من خودم روز اول که وارد وبسایت شدم کن 20 تران داخل سایت گذاشتم و بعدش روزانه دو نیم درصد شد دریافت می کردم گفتم برم زیر مجموعه گیر کنم چند دو ن زیر بردم و این زیر مجموعه باز رفتم زیر مجموعهوردم و الان به نظر شما به چدیددی رسیدم که روزانه حداقل چون زیردم میلیون از این وبسایت درآمددادم خب حالا چطوری توی سایت چند تا ترون بذاریم و از سودش رو دریافت کنیم ببینید اینجا یه دکمه هست خیلی هم بزرگه و یه دکمه پایین ترش هست یه فلش سبز رنگی هم داره کافیه که اون رو کلیک کنیم و یک آدرس ترونی رو به ما میده ببینید این آدرس ترون خب کافیه وارد ترسولت خودتون بشید اینو رو کافیه کپی کنید خیلی راحت میتونید کپی رو بزنید و کپی بش وارد تراس خودتون میشید و از قسمت ترون ترون انتخاب میکنید ارسال میزنید آدرس اینجا کپی میکنید کنید و مقدار ترون رو وارد میکنید و الان جلوتر بهتون توضیح میدم اگه ترون ندارید چطوری تهیه کنید و یا چطوری این ترون ها رو بفروشید و به کیف و پولتون و به کارت بانکتون واریز کنید این پایین تر دوستان بعد از اینکه آدرسمون رو کپی کردیم این پایین تر مقدارش رو وارد میکنیم حالا هر هرچقدر که دوست داشتید مثلا 100 تا حالا این بالاتر یا دکمه داره اون دکمه رو کلیک میکنید و کاملا و کارم مستقیم میتونید به سایتتون وارد کنید و روزانه دو نیم درس از سودش رو دریافت کنید خب این شده از قسمت سرمایه گذاره داخل سایت حالا چطوری ما تررونا رو بفروشیم ببینید دوستان برای این کار شما به یک صرافی نیاز دارید صرافی پین یه صرافی خیلی خوبی است من لینکشو پایینتر قرار میدم که شما راحت وارد برنامه بیت پین میشید که میتونید از داخل گوگل پلی هم دانلود کنید بعد اینکه ثبت نام کردید اینجا یک قسمت داره قسمت کیف پول کیف پول رو کلیک میکنید و اینجا ترون اینجا نوشته واریز واریز رو بزنید اینجا مثل همون سایت این آدرسو کپی میکنید میرید ترون رو واریز میکنید به این آدرس خب این برای اینکه از استرسفرید ها رو اینجا انتقال بدید بعد اینکه انتقال دادید قسمت معامله رو کلیک کنید و اینجا نوشته فروش ما فروش رو می‌زنیم بالاترین پیشنهاد خرید رو میزنیم مقدار ترونمون رو حالا مثلا روی صد قرار بدید تمام رو نشون بده حالا هر عددی که دوست داشتید دو اینجا وارد میکنید و فروش ترون رو بزنید همون لحظه فروش ترونتون به فروش میره و هر چقدر که فروختید قسمت مژدی به ما رو نشون میده که برداشت رو بزنید. میتونید اینجا شماره شبای خودتون رو شمار کارتتون انتخاب کنید و درخواست برداشت وجه رو بزنید خیلی راحت توی کمترین زمان به حساب بانکی شما واریز میکنه. خب اینم شد از فروش ترون و از قسمت ترسور هم میتونید تروناتتون رو هر چقدر ترون دوست داشتید یا توی بیت کوین، واریز کنید به فروش یا توی سایت بذارید سرمایه گذاری کنید حال خب دیگه در مورد سرمایه گذاری و این هم کاملا بهتون توضیح دادم که متوجه بشید و خب چیز خاصی اینجا نداره تنا مورد اینکه اگر ترون نداشید برای بار اول قسمت خرید و فروش رو میزنید یا قسمت خانه رو بزنید اینجا نوشته واریز واریز رو بزنید نوشته تومان تومان انتخاب کنید مبلغی که دوست داشتید میتونید توی سایت واریس کنید از طریق خرید میتونید خرید رو بزنید رو انتخاب کنید و خرید رو بزنید با پایین ترین قیمت هر چند تا تعداد که دوست داشتید دو. مثلا 100 تا بخواید بخرید حدود هزار تومان میشه خرید رو بزنید همین خیلی فوری میتونید رو بخرید و بعد بعد میتونید از طریق کیف پولتون و از طریق معامله یا برداشت داره واریز داره میتونید توی اترس ولت خودتون واریز کنید حالا اینو برداشت رو بزنم اینجا میتونید شبکه تترتون انتخاب کنید اینجا آدرس کیف و پولتون انتخاب کنید حالا میتونید توی سایت مستقیما از همینجا واریز کنید یا میتونید توی اترس ولت انتقال بدید و بعداً از اترس توی سایت بذارید برای سرمایه گذاری ولی خب شما که نیاز ندارید به نظر من هم توی بیت پین نام کنید توی صرافی بیت پین همینجا میتونید اون درامدتون رو مستقیم به اینجا انتقال بدید و بفروشید هم هم اگر ترون نداری میتونید از سرای خرید ترون چند عدد ترون توی سایت بذارید و سرمایه گذاری کنید بوگل پلی بیت پین سرش بزنید راحتی میار بالا که میتونید این کار را انجام بدید قسمت سمت راست منو رو بزنید قسمت اشتراک گذاری کلیک کنیم الان من لولم به اندازه 3 رسیده یعنی چی یعنی بابطه هر 50 تا زیرمجموعه واقعی که بیارم 1500 تا ترون به من میده که عدد خیلی فوق العاده ای هست و خیلی راحت روزانه میتونم درآمد باشم ببینید 36000 تا زیرمجموعه دارم یعنی من کلا خودم شاید 200 زیرمجموعه بوردم شاید 200 یا 100 تا ولی اون 200 تا 300 تا زیر مجموع هم رفتن لینک باز خودشون زیر مجموعه گیری کردن و این عدد به 36 هزار تا رسیده که یعنی حدود بیشتر از این چیزی که فکر میکنید به از این سایت تونستم درامت داشته باشم سایت معتبر تا الان خیالتون راحت باشه و بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کنید میتونید از این وبسایت درآمد داشته باشید خب اینه قسمت از این قسمت از پس از زیرمجموعه شما میتونید این لینک رو به دوستانتون بفرستید کافیه چند تا از دوستانتون بیارید همین ویدیو رو برای دوستانتون بفرستید و بگید که با لینک خودتون ثبت کنن که زیرمجموعه شما بشن و باز روش‌های بهتون جلوتر یاد میدم که خیلی راحت میتونید از این وبسایت برای این وبسایت زیرمجموعه رایگان بزنید خب من برمیگردم وارد صفحه اول میشم حالا چطور داخل سایت ما درآمدمون دریافت کنیم ببینید من روزانه به همه حدود 826 تروم میده و قسمت انتقال ما میتونیم سود زیر مجموعه رو دریافت کنیم کافی قسمت انتقال رو کلیک کنیم و همین الان حدود 3 ساعت یا 4 ساعت هست که من برداشت کردم از داخل سایت و بعد از 4 ساعت اومدم باز میخوام سود زیر رو دریافت کنم توی این 4 ساعت حدود 4500 و 4500 و 48 تا ترون بهم ام حدیه داده من وارد ماشین حساب گوشین میشم خیلی راحت ببینیم تو این چند ساعت چقدر به سود داده خب 4560 ضربه داره 2500 تمن که الان قیمت ترون هم خیلی پایین اومده یعنی من به قیمت 3100-3200 فروختم 4560 ضربه داره 2500 تمن خودت 11 میلیون توی 4 5 ساعت به من سود داده که من می تونم 11 میلیون همین الان بفروشم بفروشم و به کارت بانکی خودم انتقال بدم سود روزانه سود 10 میلیون از حداقل حداقل 10 میلیون تا حداکثر 40 میلیون یعنی من روزانه 38 میلیون 37 میلیون از این وبسایت درآمد داشتم خب اینو فقط بهتون نشون میدم که خودتون متوجه بشید که واقعا میشه واقعا از اینترنت میشه پول در آورد فقط باید یه روش خوبی را رو یاد بگیرید اراده داشته باشید و بیرید راحت این کارا را انجام بدید خب من این 4548 تو اگه این قسمت رو کلیک کنم داخل سایت مستقیم سرمایه گذاری میشه و به این روزانه دو نیم درصد سود میده که شما برای بار اول این کار انجام بدید که بهتون سود بده ولی برای بارهای بعدی اگر زیر گرفتید دراف یا همون برداشت و کلیک بزنید و این دکمه را میتونید این ترونو برداشت بزنید. دو تا کیف و پول داخل من کیف و پول تراس دارم. حالا ترسوالیت چیه؟ دوستان ترسوالیت ولت یه کیف پول که شما میتونید ارزهای دیجیتالتون رو توی این کیف و پول ذخیره کنید. خیلی راحت. خیلی راحت میتونید داخل این کیف و پول ارزهای دیجیتالتون رو انتقال بدید یا میتونید مستقیما ارزهای دیجیتالتون رو به صرافی انتقال بدید. ولی خب به نظر من اول به کیف پولتون انتقال بدید. و بعدا که به یک عددی رسید بفروشید خب من الان حدود 2837 تا توی این کیف پول هم یعنی من حدود سه تا کیف پول دارم فردین یک دو سه <تصفح> که حد داخل هر کدومش حداقلش اینه که 2837 تا است که حالا من خیلی هم فروختم خب این ترون اگه ترون حالا وقتی که اینو نصب کردید آموزش تراس فرید دوید آموزش تراس فریدتا داخل یوتیوب سرچ بزنید کلی آموزش میاره و خیلی راحت میتونید یک کیف پول ورید برای خودتون نصب کنید وقتی که وارد وارد کیف پول شدی، یک چنین صفحه میاره بالا. قسمت بالا میذارین که میزنه که چند تا دلار دارید. حالا من حدود 2837 دلار ترون دارم که خیلی راحت میتونم این ترون ها رو بفروشم. وقتی که وارد ترست ورید شدی سمت راست بالا رو کلیک کنید و TRX که همون نماد ترونو روش کلیک کنید و روشنش کنید وقتی روشن کردی قسمت اولتون اد میشه کافیه کپیو بزنید و وارد وبسایت بشید. حالا ما این عرضو مستقیم همین الان داخل کیف پول ترسوالت خودمون انتقال بیدیم کافیه کنار کشیدن رو کلیک کنیم قسمت اول خب کنار کشیدن رو کلیک کردیم اینجا دکمه آل یا همه رو کلیک میکنیم که کل موجودمون رو بتونیم برداشت بزنیم. خب خب آ میزنم حد 5 و۳ 96 تا ترون است. و اینجا باید کیف و پولم رو کنم و ویدیرا رو بزنم که به صفافه ترسولتم همین الان به صورت آنی انتقال میدم. خیلی راحت کمتر از سه 4 ثانیه به کیفو پولم این مبلغ رو انتقال میدم که خیلی راحت میتونم دریافتش بدم ببینید الان بهم انتقال داد، سفر رو بکشم پایینتر میبینید که پنج هزارو سیسد نود شیش تا ترونو به حساب من واریز کردند که معادل 438 دلار میشه خیلی راحت کمتر از چند دقه چند دقیقه 438 دلار درآمد داشتم که گفتم که روزانه به راحتی میتونم در یازده میلیون درآمد داشته باشم ولی خب شما به این عدد فکر نکنید ولی خب حداقل روزانه یک میلیون رو میتونید از این وبسایت درآمد داشته باشید حالا روزهای اول شاید مثلا روزانه 20000 تومان 30000 تومان ولی خب تا یک تا حدود سه یک ما به روزانه 500 تا تومان حتی یک میلیون دو میلیون میرسید اگر با اون روشی که من بهتون میگم خب این دوستان حالا چطور ما به روز ما سیر مجموعه بزنیم و از این وبسایت درآمدی بیشتری داشته باشیم خب دوستان مشاهده کردید که چطوری ما کلی از این وبسایت درآمد داشته داشتیم و خب حالا چطوری زیرمجموعه گیری کنیم شما خیلی راحت میتونید زیرمجموعه رایگان بزنید کافیه همین ویدیو رو دانلود کنید حالا میتونید بارش بزنید هر کاری که دوست داشتید روش انجام بدید از طرف من من خیلی راضی هستم و اگر شما بشید این کار انجام بدید مثلا شما به درآمد برسید ما واقعا از دلمون راضی هستیم شما میتونید این هایی که من گفتم مثلا میتونید از زیر مجموعه من بیایید میتونید اون قسمت بررش بزنید با نوع اینشااد یا هم میتونید همین ویدیو رو توی آپارات قرار بدید و لینک زیر مجموع های خودتون رو بزارارید. حالا چطوری؟ این, این کار انجام میدید. بچه ببینید این استگرام هست شما توی این استگرام میتونید این ویدیو رو بذارید زیر لینک زیر مجموعه خودتون رو زیرش قرار بدید توی آپارات میتونید بالا 5060 تا کانال بذارید. آپارات با دید و فوق میخوره و خیلی راحت میتونید از آپراتات زیر مجموعه بگیرید توی شبکه مثل روبیکا توی تلگرام، توی گروه ها با پا... از طریق ساخت شماره مجازی و پیام دادن به افراد مختلف که شما میتونید این کار انجام بدید پکیج درست کنید به اسم کسب و درمد رایگان به افراد مختلفی بفرستید و کلی زیر مجموعه بگیرید پس حتما این کار انجام بدید برید این کار انجام بدید درآمدی فوق ای داره سایت تا الان محتبر بوده ولی خب باز میگم از این به بعدش و من هیچ سایتی رو نمیتونم واقعا تایید کنم که از این به بعد چه اتفاقی براش میافته ولی خب به قول خودش از سال 2016 داره فعالیت میکنه پشتبانی های بسیار قوی داره باز پشتبانی کانال تلگرامی خودمونم هست بچه هست اگه مشکلی داشتید اگه بهتون راهنمایی میکنه ولی خب حتتم باید عسعه کانال یوتیوب ما باشید که حطقل از ما یک حمایتی کرده باشید دوستان همین آموزش من دیدم که واقعا وبسایت های خیلی زیادی داشتن به قیمت های خیلی نجومی میپوختن یعنی من توی یک ویب سایتی دیدم و قیمتش گذاشته بود اصلا شاید باورتون نشه همین آموزش داده بود اونم اصلا معلوم نبود چی میگفت قیمتش گذاشته بود هزار دلار معاد سی میلیون تومن واقعا یعنی این آموزش ارزش سی میلیون شاید داشته باشه. ولی خب به نظر من چیزی هست که واقعا باید مردم رایگان یاد بگیرن. فچیزی چیزی هست که به نظر من مردم باید رایگان برن این روش ها رو یاد بگیرن یعنی کلم وظیفه انسانی ما هست که چیزی رو بلدیم به بقیه نشون بدیم خب دوستان باز میگم کسب درآمد با فردین رو توی یوتیوب سرش بزنید عضو کانال یوتیوب ما بشید اونجا ما آموزش های فوقالد جذابی گذاشتیم که شما به راحتی میتونید درامدهای خوبی داشته باشید حتما ما به صورت صادقانه، کاملا بهتون کمک میکنیم بهتون راهنمایی می‌کنیم میکنیم چطوری بتونین کسب کارهای اینترنتی داشته باشید خب دوستتون داریم تا یک ویدیوی دیگه از یوتیوب ما خدا نگه دارتون.